Saya ada satu cerita nak nak kisahkan. Hmm. satu orang owner ni eh, buyer eh, buyer dia dah bayar earnest deposit kepada satu agency tau. Oh. Saya tak nak sebut satu agency okay. ni. Jadi uh, dia bayar kepada ah uh, akaun peribadi okay. rentu. Okey, uh, eh. And then lepas tu Maksudnya dia tak bayar pada agensi tu lah, tapi dia percaya dia dah bayar pada agensi tu Oh, okay And then okay. lepas tu, uh, bila dia lepas 10 bulan, hmm? nothing feedback, tak ada feedback apa-apa okay. ATP tak ada, sign apa pun tak ada, uh, loan pun tak buat apa semua, apa pun tak ada And then lepas tu bila dia cakap, dia call-call office office ofis agensi tu adalah leader yang angkat okay. Leader dia kata ok dalam proses apa semua Dia hmm. call orang yang angkat duit dia tu memang Tak jawab langsung lah Tengah? Okay, SMS ha. WhatsApp pun tak jawab okay. ha, Jadi Dalam kasat-kasih tu lepas 10, 10 bulan owner dah decided Dia dah, said, dah give out Owner? Owner, owner lah sebab owner dah tunggu lama oh. And then, lepas tu On top of the kasih earners deposit Owner kata Kalau you tak continue, I nak kasi online. Jadi apa dia buat, dia bagi duit SPA tu pasal okay. tu 10% direct pada owner. Okey. So sekarang ada dua silap tau. Satu silap ialah dia bayar pada akaun peribadi uh -huh. dan lagi satu silap lagi dia bayar direct pada owner. owner. Sepatutnya bila bayar untuk yang SPA tu dia bayar sepatutnya pada lawyer. Jadi dalam kes ni dia lawyer pun tak ada, banker pun tak ada, dia pun tak tahu. Dia pembeli pertama angin gila. Ah, ha, jadi apa yang berlaku? Lepas beberapa bulan dia pergi kat saya punya uh, website, dia tanya saya, macam mana oh. kalau broker menipu kan saya dah share ha, tu kan? Ha. Ha, saya ni saya takut juga mulu dia rasa apa ada orang komplain hebat realtors punya agent menipu ke apa kan? Ha. So lepas tu saya kata tolong call, dia call saya dia cerita. Okey. Ah, ha, so dari situ dia kata dia memang nak rumah tu dan dia rasa macam apa tu dia memang memang kena tipu saya cakap dengan dia forget about dia duit lah yang kena deposit tu lah memang tak boleh dapat balik unless kalau dia dia boleh kalau dia dia nak buat pun dia kena report polis pun itu atas jenayah du, uh, duit 3000 ataupun 3% tu memang tak dapat balik betul lah orang tu dah bakar ah ha, sebab dia nak tunggu ai tak tahu lah tak mana nak dapat sebab itu dah kes jenayah jadi then lepas tu agensi tu pula tak boleh nak disalahkan sebab dia bayar direct pada orang tu bukan dia bayar pada agensi kalau dia bayar agensi dia boleh pula minta pulang balik lembaga sebagai the umbrella boleh bertindak betul tak orang yang perview dia meter boleh bertindak bagi pihak kita jadi bila dia pergi kat website saya dia tanya dia chat lepas tu dari situ saya kata okey saya boleh bantulah Oh. And then aku betul tanya dengan owner boleh tak tunggu daripada masa apa, apa, apa dua minggu cakap dua minggu sampai dua minggu kita boleh dah settle kan ah uh. uh, so tu yang nak cepat tu oh okey ah uh. okay, faham ah faham, uh, faham? Uh -huh. uh, so sebab sebab kesian kat dia sebab satu dia punya 3% dah bayar uh. lepas tu dia dah bayar 7% lagi pada kepada huh. owner and then owner tu dah pakai duit tu <laughs> and then betul dia nak dapat duit balik owner kata boleh tunggu dia punya apa Uh, rumah dah jual boleh dapat, uh, dapat kan? pembeli baru baru oh, <laughs> dia si dapat ya. kesian betul pembeli hmm. pertama tau ah uh, jadi itulah cerita dia untuk yang tu hmm. so i hope you cepat-cepatlah dapatkan apa uh, dapatkan owner dengan tangan apa semua and then lepas tu kita uh, proses document lah okey okey so pengajarannya kepada pembeli di sana you always kena deposit your earnest deposit dengan agency Bukan orang keseorangan Satu Dan nombor dua Semua pembayaran Even you cash buyer pun Semua pembayaran kepada lawyer Bukan direct kepada owner Kalau rasa tak yakin Bayar ke agensi dulu Nanti agensi akan transfer ke lawyer Itu sahaja perkongsian kita hari ini Terima kasih